Digitaaliset pelit on yksi suomalaisten lasten ja nuorten merkittävimpiä ajanviettotapoja tänä päivänä. Ää, jos ajatellaan viihdeteollisesti, niin se on kaikista suurin viihdeteollisuuden muoto. Ää, ja suurin osa suomalaisista ää, lapsista ja nuorista viettää tosiaan aikaansa pelaten. Pelit on kulttuurisesti ja sosiaalisesti tosi iso merkittävä osa lasten ja nuorten arkea ja heidän vapaa-aikaansa. Peleissä tapahtuu paljon tämmöistä niin sosiaalista sitoutumista. Ollaan kavereiden kanssa, vietetään kavereiden kanssa aikaa siellä tuota pelimaailman sisällä. Mut se ei pelkkää pelaamista yleensä sitten se, se, se aktiviteetti, mitä digitaalisten pelien parissa harrastetaan, vaan sen kulttuurin kautta siihen on syntynyt sitten paljon muutakin toimintaa ympärille. Kun netari halusi aloittaa striimausta, niin ensi tuli Verkeltä yksi henkilö kouluttama ohjaajia. Sen jälkeen ne auttoi meitä tekniikan kanssa, lainas meille koneen ja siitä sai alkunsa niin Netarin nämä pelistriimit, jotka on nyt jatkunut kolme vuotta ja saanut jo hyvän aseman Kentällä. No terkeenavustus olla esimerkiksi järjestänyt Lani, mikä on aika uskavat, koska mä en ymmärrä tietotekniikasta mitään se on vielä hienompaa, että ne oli menestys, että meillä oli tosi kiva. yhden yön kestävän lanitapahtuma. Niin öö, oikeastaan jos ajatellaan niin nuorisotyön kautta pelaamista, niin se, se mikä olisi tärkeää pitää mielessä, että koska se on niin vetovoimainen ää, asia, niin se tarjoaa myös monia erilaisia toimintamuotoja ja mahdollisuuksia siihen, että kuinka sitä voidaan hyöntää, öö, hyödyntää nuorisotyössä. Itse tekee sitä työtä yksin. Yksin ilman työ pariin tämän pelitoiminnan suhteen tai digitaalisen nuorten suhteen, niin, ja sitten monesti jää silleen niin altavaastajaksi työyhteisössä. Niin sitten kun pääsee vaikka somekämppiin, on se sitten itse vaikka kertomaan tai ihan osallistumaan, niin sitten pääsee jakamaan sitä samaa ajatusmaailmaa ja näkökulmaa muiden työntekijöiden kanssa. Äh, muiden samojen asioiden kuin parispöärivien niin tapaaminen, niin semmoisen organisoiminen niin se on ollut kyllä tärkeää. ja sitten tietysti niin Oikeastaan en muista, olisi ollut mitään asiaa, mistä ei olisi sanonut perheistä, niin että jos ei itse tiennyt, että mitä tekee, ottaa verkeä verken yhteyttä, niin kyllä sepä aina asiat on vaan saanut. Tai ainakin sitten osoitettu oikeaan suuntaan. On kyse sitten siitä, että perustetaan jotain kerhoa siihen, siihen ympärille, tai sitten on joku tämmöinen johdannaiskulttuuri, mistä, mistä tota, niin, ä, lapset ja nuoret ovat innostuneet, tai sitten se voi olla ihan vaikka pelin tekemistä, että lähdetään opettelemaan niitä taitoja, mitä semmosen, tota, tuotteen tekeminen vaatii. Me pystyttiin sparraamaan sitä omaa niin tekemistä. Niin, peilään. Sitten, peilään, ja, niin. ja sitten saatiin tietää myöskin niin kuin, vähän, että Miten tämä, tämä meidän toiminta asettuu niin kuin muun Suomen Tä, Tässä liikutaan digitaalisessa nuorisotyössä kuitenkin sellaisella kentällä, että oikein kellään ei ole vastauksia välttämättä. Niin, niin mä luulen, että se on se yksi, että sieltä tulee niin kuin semmoista, niin sanottua luotettavaa tietoa, jonka varaan pystyy rakentamaan taas käytännön toimintaa paikallisella tasolla. Mulla on ainakin niin itselleni niin henkinen tuki. Tämä on niinku, erää ollut erään niinku, tavalla aika projektiivista työskentelyä, että et, et ollaan niinku, päästy niinku, eteenpäin ja ollaan saatu kehitettyä omaa toimintaamme, niin kyllä sen välillä on niinku, aika raskas ja, ja, tehdä, niin kyllä se on niinku, henkinen tuki siihen.